مغ سرکار اجازت جس جا پہ جب رکھو کرتا اور ایک نات پڑھوں گا میں حریم نبوی میں جب تین اجازت شہاب کا سفر نامہ اگر آپ نے پڑھا ہے تو اس میں ایک واقعہ آپ کی نظر گزرا ہوگا اسی پر یہ شیئر ہوا جس نے بھی وسی کبھی زہرہ کا دیا ہے کا دیا ہے اس کو تو ہر بار اجازت اور دیکھیے گا خود جان دیا ابن علی نے خود جان کا نظر گانا دیا ابن ادی نے لیتے رہ گو لیتے بیمار اجازت سبحاند. ایک بڑا مشہور واقعہ ہے لتا بھائی, بھائی, بھائی جامی سی تڑپ ہو جانی سی تڑپ ہوتی ہے جس شخص کو حاصل خود آتے ہیں اس وقت سرکار اجازت شراب کی وجہ سے چوروں محمد کو دہد میں چھور نہ لینے محمد کو دہد میں ہی میں اس رات کو سرکار اجازت اور وہ جو جورادی ہے پلکوں سے اٹھاؤں گا میں ہر دن کا وہاں تھا شیرو سرکار اجازت اور پیش خدمت ہے ملتا ہے تجھے مغ سرکار اجازت ملتا ہے انہیں ہیں کلا اجازت منگتے کم اس کو